Anuncul care îi vizează pe toți subliniere oferi, ce risc dacă nu se conformează, amenzi pe mesuri. Anunc extrem de important pentru toți subliniere oferi. Acele subliniere tia sunt vizați de o nouă lege. Dacă o încalc, risc amenzii extrem de mari. Conductorii auto care au un loc de parcare închiriat de la primărie a obligat să le cureie. În caz contrar, aceștia riscă mențius turtoare. Curarea locului de parcare, în cazul în care acesta este închiriat de la primărie, este obligatorie, este prevazut obligatile asumate în contractul de închiriere, anunc autobildro. Oferii care nu dau la lopat se scape de Zpad pot fi amendai de politia locală, amenzile variind în funcție de primaria localitii sau de sectorul în care se află locul situat. În București amenda pentru un loc de parcare necurat corespunzător poate ajunge ei la 500 de lei. În timp ce nora e mai nici, acum este braovul, contravenia este de până la 350 de lei. Totuși nu este indicat să ocupai locul altcuiva, dacă al dumneavoastră este înspezit. Altfel, ocuparea fere a unui loc de parcare public legal atribuit va fi sancționat cu amenzi cuprinse între 50.0 000 de lei.